Belajar menulis huruf besar B Cara tulis huruf B Langkah 1 Lukis tiang tinggi Langkah 2 Buat dada besar Langkah 3 Lukis perut buncit Lukis tiang tinggi Buat dada besar Lukis perut buncit B Mari adik-adik Kita nyanyi sama-sama Mari adik tulis huruf B besar Tiga langkah mudah Jangan dilupa Adik lukis tiang tinggi Dalam garisan Dada besar perut buncit B besar namanya